We're no, no. يا جدي ابو احمد كل التحيه لصالح البسك وراجل وصاحبها ابو احمد وحق تحيه لعيونك ابو احمد للحفل والليلة والليلة مع